Ráda piju džus, vodu ráda piju a ráda piju pivo a víno. Uh, já mám hodně ráda čaje. Různý čaje, je třeba zelený a samozřejmě pivo nebo víno červený. Hmm. V létě piju pivo, v zimě piju čaj a když to je, tak mám kouzlivovičku. Ráda piju vodu. Piju kávu, ráda piju kávu. Piju ráda vodu a ke stejku si dám ráda pivo.